طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم متابعين الأعزاء إن الأنبياء والرسل هم بشر اصطفاهم الله تعالى وفضلهم على جميع العالمين فالأنبياء يتميزون عن البشر حتى في موتهم فهم يظلون أحياء في قبورهم فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون فعندما أرسل الله ملك الموت عليه السلام إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه فلما جاءه صكه سيدنا موسى عليه السلام، فرجع ملك الموت عليه السلام إلى ربه عز وجل، فقال له أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه، وقال ارجع فقل له أن يضع يده على ظهر ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة يعيشها، قال سيدنا موسى عليه السلام أي ربي، ثم ماذا بعد ذلك؟ قال الله عز وجل، ثم الموت يا موسى، قال سيدنا موسى عليه السلام، فالآن إذن تقبض روحي، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى موسى عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في قبره أثناء رحلته للإسراء والمعراج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره لكن اختلف العلماء في مكان قبر موسى عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث يدل على أنه في طريق بيت المقدس عند الكثيب الأحمر فهو ليس وصفا محددا ولعل الحكمة من ذلك أن الله تعالى أخفى قبره عن الخلق أجمعين ولم يجعله مشهورا عندهم لئلا يتخذه الناس معبدا فالأنبياء أجسادهم في الأرض وأرواحهم في السماء وهذه الأرواح على صلة بهذه الأجسام ولذلك أخذ جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبر سيدنا موسى عليه السلام وقال له إنزل ها هنا فصلي هنا قبر أخيك موسى فقال صلى الله عليه وسلم فوجدته قائما يصلي لله عز وجل وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأيتني في جماعة الأنبياء فاذا موسى قائم يصلي واذا عيسى ابن مريم قائم يصلي واذا ابراهيم قائم يصلي اشبه الناس به صاحبكم اي نفسه فحانت الصلاه فاممتهم وهذا دليل على حياه الانبياء عليهم السلام بعد موتهم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى سيدنا موسى عليه السلام رؤيه حقيقيه في اليقظه وان موسى عليه السلام كان في قبره حيا يصلي فيه الصلاة التي كان يصليها في الحياة وهذا ممكن الاستحالة فيه فهم يتميزون عن سائر الأموات إلا شهداء فالله يحييهم مرة أخرى حياة خاصة فيها من النعيم والكرامة ما لا يتعرض له أحد من الناس وقبل أن يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وجد سيدنا موسى عليه السلام قد سبقه إلى السماء حتى اجتمع به هناك فكان من ضمن الأنبياء الذين صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس وما ذلك على الله بعزيز وقال ابن القيم رحمه الله الأنبياء استقرت أرواحهم في السماء بعد مفارقة الأبدان وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم صعدت إلى هناك وهو في حياته ثم عادت في الإسراء والمعراج وبعد وفاته استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومع ذلك فلها إشراف على البدن وإشراق وتعلق به بحيث يرد السلام على من سلم عليه صلى الله عليه وسلم وبهذا رأى موسى قائما يصلي في قبره ورآه في السماء السادسة وأنه لم يعرج بموسى من قبره ثم ترد إليه روحه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 قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام فلا تحرم نفسك عزيز المشاهد من رد النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام فهذا شرف عظيم وفضل كريم فصلاة موسى عليه السلام وسائر الأنبياء في قبورهم ليست على وجه التكليف فالتكليف منقطع بالموت وانما هي على وجه التنعم والتلذذ بعباده الله عز وجل واقامه ذكره قال صلى الله عليه وسلم يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه وان اهل الجنه يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس فاللهم اجعلنا من المتلذذين بالصلاه المستريحين بها يا رب العالمين هذا والله تعالى اعلم